Твою лужі, цілу на калина, З майбутнім чоловіком познайомилася через соціальні мережі, розповідає Ольга Фурман. Коли вперше побачила Василя, дуже здивувалася його високому зросту, каже жінка. Дуже високий, метр дев'яносто ріст. І коли я йшла на побачення до нього, чогось собі так уявляла, що він ну, зовсім невисокий. І коли я його перший раз побачила, так задерла голову. Ольга говорить, що до повномасштабного вторгнення Росії чоловік працював будівельником. З 2014 року багато спілкувався з друзями військовими. В 2014-му він пішов в військомат, його не взяли. І він постійно шукав, як туди попасти. Він дуже зрадів, коли почув, що буде таке, як територіальна оборона. За словами Ольги, чоловік міг не йти на війну, бо у родині виховується троє дітей. Та 24 лютого Василь пішов до військомату. Він взявши з собою своїх друзів, родичів, їх там було п'ять чоловік, і вони всі разом пішли і записалися, і вже прийшли. І по факту сказали, що все, ми, ми от в ТРО. Ми пишаємося тим, що він у нас такий. Хоча троє дітей, і з однієї сторони, я би не хотіла, щоб він йшов, бо ми дуже переживаємо. Але він так вирішив, і ми його підтримали. 10 квітня пішов воювати, розповідає Ольга. Місяць він був у Хмельницькому, в них там були навчання проводили. Потім, після того, як місяць тут вони побули, поїхали в Харківську область. Переживали дуже сильно за нього. З Харківської області їх далі перевели в Донецьку область. От ось по сьогоднішній день він знаходиться там, зв'язку майже немає. Ольга каже, що нині живе у постійних хвилюваннях. Переїхали до матері, бо у Хмельницькому жили біля військового об'єкту. Усі чату розплять на одному дивані, говорить жінка. Якщо чесно, то я вночі майже не сплю. Завжди переживаю за дітей, І якщо якісь сирени, тривоги, стараюся бути на поготові, слухаю, де шуми, що летить. Ну, вирішили приїхати до мами. Ми вже тут два місяці живемо, але напевне будемо переїжджати назад додому, бо приїжджають родичі. Запорізької області п'ять років займається балетом, розповідає десятирічна Марія. Сумую за батьком каже дівчинка. Якось не так стало, не так весело. Він завжди шуткував з ним веселіше. Скучаю, переживаю. Він на війні, десь на сході України, десь воює за нас. Привіт. Як тебе справи? Добре. А в тебе як? За словами начальника служби зв'язків з громадськістю Хмельницької окремої бригади територіальної оборони Олександра Севастіанова, на території області діє бригада територіальної оборони у складі чотирьох батальйонів. Військовослужбовці Хмельницької окремої бригади територіальної оборони на сьогоднішній день щастя виконують свої завдання, свої службові обов'язки як на території області, так і за її межами, в тому числі і в тих місцях, де сьогодні тривають бойові дії. Михайло Жила, Олександр Грішевський, новини на Суспільному, Хмельницький.